Здравейте, аз съм Емо, а вие сте с канала на Катамарана или в кухнята на Катамарана. Този епизод ще бъде малко по-различен. В този епизод всъщност няма да готвим, а ще идем да ни изготвят. Къде ще отидем да ни изготвят? Сега ще видите. Всъщност намираме се доста на юг, а именно намираме се в Ахнопол. В Ахтопол ни похвалиха едно заведение, което се казва Лавита пич ресторант. Разбрахме, че трябва да си направим резервации. Направихме си и сега сме тук. Както вече казахме, направихме си резервация и се намираме на плажа на залеза в Ахтопол и сега отиваме да видим какво става в лавита сега има и една оговорка този път за разнообразие. Ще оценяваме заведението по 4-5 фактора ще видим все още, пареки кажи изразите да на хората. Не ще да ви кажа много здрастино. Така, и, да видим. Вече се настанихме и е времето да разгледаме и самото меню какво ще ни предложи лавита Ами окей, okay, okay, защото не можахме да го снимаваме, като хората ли понеса, почти едно че нищо не излезе Поръчахме си по една салата лавита и един Цезар с калмари предложени с бяло вино, вода и за после ще видим Дойде да е ред и за впечатленията на края. Малики, какво ще кажем? Локация 10 Супер. от 10. Кухня. Много добра. Хайде да кажем 8 от 10, тъй като винаги може да се желая. И какво остана обслужване? Значи не знаем как се казваше симпатичната дълъха, която ни обслужваше, но мисля, че се справи страхотно. Като цяло, какво правим? Ами, плавита не е лошо място на юг. Поне ни останахме доволни. Хайде много ви здраве!